جزي حضر جزي لا سوق المشاعر مثل وابل يا جزي جزي لا تلوزان سوق المشاعر مثل شجاعة والكرم وأفعالك اللي رجحت كل ميزان ترقى بها فوق السماء والغمامة وانت بخر نوى طول الأزمان يا سعد من يلقاك بخر وحزامه والدار هذا اليوم تفرح وتزدان في عودتك لاهلك بخير وسلامة يا هاجسي حضر جزي